Новонароджений Богдан під час забору крові для розширеного скринінгу на 21 рідкісне захворювання спав, розповідає його батько Артур Цвинтарний. За словами чоловіка, вони з дружиною навіть не вагались, робити скринінг чи ні. Це вже наша друга дитина, так що ми вже такі батьки вже з опитом. Це ж, ну, це ж для здоров'я моєї дитини. Нас потрібно. Це ж для слідження, це на майбутнє, щоб виявити будь-які захворювання, бо що це ж любий батько, любима мати. Ну тільки це здорові своє дитини, все що хочеш зробити. Забір крові проводять у перші 48 72 години життя немовляти і відправляють на дослідження з Хмельницького до Львова, розповідає лікарка-неонатолог обласного перинатального центру Марія Побута. Я приходжу в палату, оглядаю дитину, повідомляю матері про те, що у нас веде сьогодні забір генетичний розказує підготувати дитину, зігріти ніжку. Ми з неболієм, тобто даємо глюкозу для того, щоб дитині це не боліло, тобто це безболісна процедура. Буквально хвилинку і ми набираємо на бланк. 8 луночок є, і на цих 21 захворювання ми observer'ємо дитину. Розширений неонатальний скринінг на 21 захворювання в обласному перинатальному центрі розпочали 17 жовтня. Усі породілі погоджуються на нього, каже Марія Побута. Ми розповідаємо, що це, для чого, розповідаємо, чому потрібно проводити таку процедуру, таке дослідження, тому що раннє виявлення спадкових вроджених захворювань допомагає краще вилікувати зменшити симптоми для того, щоб дитина краще розвивалася. Усі 20 пологових стаціонарів Хмельниччини нині проводять розширений неонатальний скринінг, розповідає головний акушер-гінеколог області Олександр Жилко. В області 17 жовтня розпочався цей більш розширений неонатальний скринінг, який включає в себе Діагностику вже ні чотирьох вроджених захворювань немовлят, а вже до. Він розширився, цей, скажімо так, діагностика до 21 захворювання. Єдина умова для проведення дослідження письмова згода батьків. Якщо, наприклад, є якась похибка, тобто повідомляється того лікаря, який проводив це дослідження, і повідомляється батьків про те, що потрібно допомогу надати дитині, і далі батьки звертаються до експертів медикогенетичної консультації, загальні лабораторні дослідження ці 21 захворювання не виявлять, розповідає голова експертної групи з медичної генетики Департаменту охорони здоров'я Наталя Зимок-Закутня. Вибрані хвороби таким чином, що це хвороби, які лікуються, для яких відомі методи, ефективні методи лікування. І якщо ці методи лікування застосувати, іще починаючи з етапу того, як проявилися симптоми хвороби, то можна досягти абсолютно адекватних і ефективних результатів. Наталя Сідова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.